لجلك القيمان بالحب والود نهديها ربيع بارك أم محمد وبالحب والود نهديها والمدح يزهاك أم محمد، قلي بلا أرواح نفديها، قل بلا أرواح نفديها، هلا هلا نور الميدان وضيوفنا الله يحييها، زواج محمد صغى الحان، حماس يا والله من العز كاسيها أبوها شام وكرم ايمان لحس سمعةٍ حي طاريها لحس معدن حي طاريها وإخوانها حيلان اراجلك ما, ما تخليها طلال هو فخر فلا مواقفه نفتخر فيها مواقفه نفتخر فيها ندمه تطاع بالفعل في فيها ما نحصيها وعايشه غالية لازمان. بس بالسنه ما حد انت سويها. بس ما حد نساويها امجاد فيها نظمت اوزان